Американські автомобілі преміум-класу виставлені на почесному місці для новинок музею Фаєтон, каже його упорядник Семен Мушар. І перший з них это вот Cadillac 59 Перший з них це Cadillac Флітвуд» – 59-й рік. Величезний розкішний автомобіль, як зараз кажуть, статусний, дуже цікаво обладнаний. У ньому попри поважний вік, вже був круїз-контроль. Дуже потужний двигун 6 літрів, потужністю 300 кінських сил. Семен Мушер каже, знайшли ці автівки у приватних колекціях на Західній Україні. Таких моделей в Україні – дві-три, а в «Плітвуд» у цій комплектації – єдиний. Даний вотафіль ета равіснік Флітвуда. Ми автомобіль ровесник Флітвуда, але трохи інша модифікація. Це Cadillac девіль купе з дуже цікавою задньою частиною кузова з оригінальним розміщенням запасного колеса у розкішному хромованому кожусі. Ця автівка вже, як кажуть, більш заряджена. Тут вже 350 кінських сил та об'єм двигуна 6,5 літрів. А от і за експлуатацією автівок виникло чимало питань. каже у порядник Длина автомобіля 6,5 м. За завдовжки автомобіль 6,5 м. Зараз у доволі скромних розмірів є проблеми з паркуванням. Навіть у такому місті, як Запоріжжя, хоча наше місто є доволі автомобільним містом. Семен Мушар розповідає, обидва кадилаки за технічними характеристиками можуть перевозити трьох пасажирів на передніх сидіннях. Я не, знав, як сьогодні б Я не знав, як сьогодні поставилися б інспектори поліції до цього розміщення пасажирів. Але тоді, у 50-ті роки, в Америці це працювало. Семен Мушар показав і особливий, за його словами, експонат. Перший ретроавтомобіль після придбання якого 10 років тому розпочалась історія Заبريйського фаетону. З цього автомобіля Урал зіс 5В, з цього автомобіля Урал ЗИС 5В 44-го року випуску почалася колекція, яка надалі переросла вже в музей. Вже потім, коли виникла ідея створення музею, він був повністю перероблений і зараз на 99% відповідає оригіналу. За словами Семена Мушара, колекцію «Файтону» поповнить і залізничний транспорт. Відвідати музей техніки можна за дотримання карантинних вимог. Валентин Присипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.